Будинок місцевої жительки Ірини в селищі Новогригорівка зруйнований російськими снарядами. Ось будинок, в якому я жила. Він зруйнований. Це у нас був теж будинок, ми до нього достраювали. Що ви бачите, те, що залишилося від нього. Ізначально був просто прильот один. Пробило кришу, у вона все стояла ціла, все було ціленьке, гарне. Потім був ще, мабуть, переліт, почали хати багато горіти. Я не знаю, з чого вони стріляли, але осколки вони самі гарячі. І воно, виходить, що, напевно, горіло воно постійно, бо хата була з товстим потолком, і воно горіло два дні. На подвір'ї Ірини вже встановлюють модульний будинок. Жінка говорить, коли роботи завершаться, відразу почне жити в ньому. Модульний будинок ну, ми замовляли нашому депутату. Вона, ми знали, що поїде ті... У нас була кількість там 14 чи 15 будинків. Наші хлопці їздили, привозили всі ці деталі, звозили до кучі самі. І чекали, поки нам встановлюється. Чекалися, бачите, встановлюють будинок, щоб жити. За в даний час живемо у батьків. Встановили модульник із Сергію. Я буду проживати в цьому будинку. В мене все устраює, все добре, все красиво. Буду це саме перевозити потихоньку свої вищі з Ніколаєва, там, де я проживав в даний момент. Сейчас я проживаю у своей тещи, и в данный момент я тут перевезу, ну, ну это самое, поставлю гардероб, тумбочку. Ну и у меня тоже сын есть тут, он учится, тут чтобы я тоже проживати. Власне, будинком там 10 приходил. Э, одне попадання, що хата загоріла. Ну, в день майстри збиратимуть по два модульних будинки, розповідає Олександр. Усі необхідні матеріали для цього мають. Людям необхідно лише підготувати територію для розміщення конструкції. Люди приготують нам місце, ми приїжджаємо. Ну, два будиночки в день збираємо. У будинках буде розміщено чотири кроваті освітлення, вони будуть утеплені і ну, тобто все для того, щоб людина зайшла, переночувала і ну, більш-менш комфортних условиях. На них сидять поддоми, ми їх ставимо на палатку, от знизу підсипаємо пісочок, от, а зверху вже йде більш такий матеріал, який не пропускає ні воду, нічого не задуває, нічого такого. Загалом Шевченківська громада отримала 15 модульних будинків, розповідає Віталій Варяний, заступник голови Шевченківської ОТГ. Їх ну, встановлюють у селищі, Новото-Григорівка, в кількості 11 штук. Три штуки буде встановлено в селищі і один в селищі Лоджу. Їх ну, далі будуть утеплювати, ставити лічка, ставити світло, ну, кабеля, обігравячі. Модульні будинки в Шевченківській громаді встановлюють людям, у яких повністю зруйноване житло, говорить Віталій Варянийця. Єлизавета Кроток, Суспільне новини, Миколаївщина.